EASO Politeknikoa, ezagutu beharreko ikastetxea. Gipuzkoan, EASO Politeknikoa da ezik eta zikloetan ezkuntza eskaintzarik handiena duen zentroa. Gaur egun, EASO Politeknikoan goi mailako amairu ziklo eskaintzen ditugu. Eunda berrogei urtetik gorako ibilbidea duen EASO Politeknikoak, lanbide eziketan duen esperientzia ezagutzera gonbidatu nahi zaitugu. Inguruko enpresek eta erakundeek, produktuetan eta zerbitzuetan lehiakortasun mailarik handiena eskura izatea dugu beti helburu. Gure egoi mailako zikloak honako hauek dira. Egokitze fisikoa Anatomia patologikoa eta zito diagnostikoa. Automatizazio eta robotika industriala. Fabrikazio mekanikoko diseinua. Diseinua eta altzari hornikuntza. Aurrezkuntza. Ingurumen hezkuntza eta kontrola. Gizarte eta kirol irakaskuntza eta animazioa. Ahoaren eta hortzen higienea. Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programatzea. Eraikuntza proiektuak. Arrisku profesionalen prebentzioa gizart eratzea. Donostiako amara auzoan gaituzu. Tren eta topo geltokietatik hurbil, autobusak nonai eta bidegorria ere aurrez aurre. Gure eskola ordutegia, goizeko sortzietatik gaueko bederatzi terdiak artekoa da. EASO Politeknikoa, ezagotu beharreko ikastetxea.